שלום עליכם מלאכי השב מלאכי אל יום מי אלך מלאכי המלאכים הקדוש בך בזמן האחרון, השד יודע, תוקפים ותימין, קיסופים, כיסופים כאלה, לבית אבא, שהיה ואיננו עוד. כשאני עובר ליד בית כנסת, נעשה לי פתאום חם בבטר, ורח, כאילו נתחלק לי נטף שומן בבשת, ואפילו דמעונת מתוקח חמצמצה בקצי העין. ואני גם מתחיל לשאול את עצמי כל מיני שאלות, כמו, מי ברא את העולם? ואיך נברא? ומה קורה לנשמה לאחר המוות? ומותר האדם מן הבאמה? והגורל היהודי? כל השאלות האלה של המדע, אף פעם אין תשוות להם רק שאלות, שאלות, שאלות, שאלות! לשאול, הם יהודים? סקרנים, אקטנים, אחדתנים, נברנים, קנטרנים, פטרפנקנים, וHASSESANIM, אמנים, חריונים, זונות, פומאים, <laughs> בדאריסטים, סיסים, פארסים, ערבים, חזירים, מנייקים, חרייתים, חלוד, גורוד, אלצים, פאצים, סיסים, פאשיסטים, ופאשיסטים, חלאריסטים, קומפליסטים, ניריס. הוא לא רצו לתמיד מענה לספקות המן הקיומי הוא רוצה קצת סדר בעולם, ניקיון תמונת עולם יפה, פשוטה, מובנת בין שניהם, כיפה כמו בנקרא, שטניס, פה אתה בא הכל מסודר, ברור נקי, נקי. נקין ותוהר, הכי חשוב התוהר להרד המשפחה איש יהודי תורה צילב יהודי תאור אתה משתקן ליה בvaishanut במובט הרחמני אם אspielה התפפה או מסמיקה גם אתה מסמיק, סומק יהודי אתה פותח בvaishanut תורה היחברת מיכנסה חה כי מסירה ביצור יהודית את חביאה שלה. <laughs> מחליקה ביד נוגה אל שדא את הרובים אתה מגיע שבט לחסוני ומשמיק גם העיבר של חמסמיק מתחני מואל לפנים כמו יהודי אדוק בתפילת 18 אביה שבט אבא I'm a game, a keeper, with a loud voice. I'm a thief, a fool, a genius, a fool. I'm a shark, a thief, a robot, a hamim. I'm והיא עונה עמד ואז אתה קופץ עליה הופך אותה מכניס לה שטרוגול לה את הקרוץ של האמא, של האמא, של האמא. ילדים כהורים פניות קשרות אהבת ארץ ישראל שבת מרות שבת כן, אלוהים, הם הכיסופים לתואר התוקפים אותי בזמן האחרון Watch it <laughs>